Suomalainen hyvinvointivaltio on kansainvälisesti ihattu menestystarina. Alhainen syntyvyys, väestön vanheneminen ja näihin liittyvät julkisen talouden rajoitteet ovat kuitenkin johtamassa siihen, että hyvinvointivaltiomallimme ei ole enää sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Huono-osaisuus kasautuu edelleen samoihin perheisiin ja samoille asuinalueille, eikä hyvinvointivaltio tarjoa riittävästi keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Meturun yliopistossa kehitämme kohdistettuja tukitoimia huononaisaisuuden kierteen katkaisemiseen. Rakennetaan yhdessä kestävämpi ja tasa-arvoisempi hyvinvointivaltio.